النهارده اخت واحد صاحبتي تعبت شويه فروحنا رحنا المستشفى من في طنطا تمام يعني انا انا مش عارف ليه احنا رحنا المستشفى دي اول ما صاحبي دخل باخته وكشف عليها وكده الدكتور قال له ما اي حاجه اختك ما اي حاجه اخته مش قادره تدوس على رجليها والدكتور بيقول ما فيهاش اي حاجه ما علينا قال حاول على قسم النساء طلعت على قسم النساء وانا فضلت واقفه تحت انا وصحابي اللي كنا موجودين عشان لو احتاجوا حاجه وكده فانا وانا واقف واحد داخل لعيب كوره يعني لعيب كوره مش مشهور يعني من ناشئين شاب صغير من ناشئين دخل الدكتور وقلبه بيوجعه بيشتكي من قلبه <تصفيق> يعني راجل داخل بيشتكي من قلبه الدكتور بص حط ايده على قلبه قاله ما فيش اي حاجه انت سليم يعني تقريبا دي المستشفى دي الكلمه المفضله عندهم ما فيش اي حاجه مش عايز اقول ان احنا احنا داخلين اصلا الامن كان في طفله صغيره ابوها عايز يدخل بايكشف عليها ومش عايزين يعدوا لأن المفروض يدفع 3 جنيه تلاتة جنيه ودي مستشفى حكومي ومفروض بالمجان ازاي بيدفع تلاتة جنيه انا مش عارف بقوله يا عم هديك عشرة جنيه بس دخلني بنتي بنتي عمالة البنت ب... يعني انا البنت صعبت عليا لدرجة ان في ناس من صحابي دخلت اتخانقت معاهم كمان يعني ازاي ما يا عم هنديك احنا التلاتة جنيه ودخلهم بعد كده الولد اللي كان بيقول قلبه تعبه دوت الدكتور قاله مفيش حاجة طب ازاي يا عم مفيش اي حاجه فضل يتكلم 10 دقايق وكده الدكتور قاعد مع اصحابه عايز يرجع يكلم يكمل القعده مع اصحابه يعني الراجل عدى يومه يوم وما شافش اصحابه ده دكتور يا عم ده بيتعب في الكليه يا عم ده اعلى مجموعه ازاي يعني ان هو يقعد معاك او يكشف عليك واصحابه قاعدين دكاتره زيه ازاي يعني انت هتستهبل ما تولع يا عم او اروح لك مستشفى خاص انت هتهزر ولا ايه ما تموت يا عم انت انت مصري عادي يعني ما تقلع تموت بجاز وفي حد اصلا هيهتم انت مت ولا لا فالولد مات جلوا سكتة قلبية ومات على ما قالوا على الأجهزة نقلوا على الأجهزة وكده كان مات قفلوا على الأوضة وقالوا ده بخير وما أو أي حاجة. على ما يتصلوا بالحكومة تيجي تحميهم الداخلية تيجي والأمناء ييجوا ويوقفوا الطريق ويدخلوا ويقفلوا البوابات <تصفيق> عارفين أقسم لكم بالله اخوه كان طالع في الشارع بيصوت بيصوت زي الحريم عادي يعني اخوه بيموت اخوه عنده سكتة قلبيه وبيموت ومش الدكاتره مش عايزين يقولوا ان هو مات لحد ما الحكومه تيجي تحميه وتطلعه ميروحوا لاهلهم سلامهم هم عادي الدكاتره يروحوا سلام لكن باقي الناس يخشوا يكشفوا عليهم ويموتوه عادي فدخل الولد عادي يصوت والناس كانت عماله تضحك عليه و... وعمالين يقولوا <تصفيق> في حيض زي الحريم كده اليوم بيصوت زي الحريم كده مع ان اخو كان بيموت يعني اخوك بيموت عادي يعني ما في ايه لما تصوت يا عم ولا تعيط اما لو في نفس الموقف اعياته برضو فأم الولد جات واخته جات اخته عارفة ان هو ميت بس خايفة تقول لاخو ان هو مات عشان ما يعياتش وكده او ما يعملش حاجة في نفسه اخوه برضو يا جماعة فاكتشفنا بعد كده ان ال... ان ام الولد جات وقعت على ارض وقعدت تشد في شعرها وتصوت وانا انا انا نفسي انا كنت عايز اخش اموت الدكتور اللي قال كده انا مش عارف حال ايه دلوقتي انا من لحد دلوقتي مش عارف انام انا يعني انا مش متخيل ان في كده مش متخيل ان الدكتور دوت اللي هو ملك الرحمه اللي هو بيكشف عن الناس عشان الناس تخف ويرجعوا لاهاليهم بيخش وتقول انت ما فيكش اي حاجه روح تروح تموت في بيتك عشان انا عايز اقعد مع اصحابي يعني طب ما تقعد معاه مع القهوه يا عم او ما تخلص يا عم ليه تموتوا عم محدش يقول ده قدره كده يعني قالنا الله غفور رحيم ربنا كده هيرحمه لو كان الدكتور ده اهتم شوية كان ربنا هيقدر حالة أمه وهيعفو وهي... عنه ماشي قضاء وقدر تمام ما علينا منها بس برضو قدر يعني كنت تعمل أي حاجة أي منظر يا جدع حاسس إن أمه تيجي تبقى يعني تهون عليها شوية <تصفيق> بعد كده كان ام قدام أهله خيارين يعني <تصفيق> حتى مش هيعرفوا ي... يقولوا أي حاجة يعني يا ابنهم يتشرح يا ابنهم يترمى عادي كده تاخدوه البيت تدفنوه يا تشرحوه يا يت... تاخدوه تدفنوه فأهلوا خدوا دفنوه عشان ح... كان حرام ان هم او استبوخوا ان هم يشرحوا ابنهم فا <تصفيق> اكتشفت ان عندنا واحد محافظ كده يعني ايه المحافظ ده بشوفه في اي حاجه فيها تصوير انا لما كنت بجري في الخدمه العسكريه المحافظ جه وقف معانا وتصور لما افتتحه مستشفى المحافظ جه وتصور المحافظ كان قاعد قاعد في بيته عادي جدا ما اللي يموت يموت ما اللي يولع يولع انا قاعد على الكرسي وبتصور وبظهر في التلفزيون ان انا كويس طفيني يا عم ام المستشفى دي يا عم فين ام المستشفيات اللي الناس بتموت فيها دي يا عم انتوا انتوا كفار اعتبروا زي ابنك ولا تعتبروا زي ابنك ليه يا عم وابنك مش هيخسف مش هخسف مستشفى حكومي انت هتوديها ده خاص او مستشفى خاصه يا عم بس اقسم لك بالله في ناس ما ما الحاجات دي في ناس ما هاتش انها تدفع الثلاثة جنيه اللي هما كانوا طلبوهم على البوابة دول في حاجة اسمها الرحمة بالناس يا عم بالله عليكم الرحمة بالناس يا ولاد الكلب يا بهايم الرحمة بالناس الناس بتموت يا ولاد الجزمة ايه الكفر اللي إنتوا بتعملوه ده